gaur kanaleko atalberri berri bat inauguratu nahi dut. Gomendioak bi minututan. Uste izena izena nahikoarria da eta ondo ulertze dela zesa nahi dun baino bazpare pare motz motzmotz esplikatuko dut. Atal honen asmoa da gomendioen txoko bat egitea, baino bideo luzeegiak egin gabe. Ideia da batez ere gomendatzea euskeraz sortzendian gauzak, ba pelkulak, ed liburuk, tzezlanak, podcastak, baino bueno ez naiz, oso zurruna izango hortan, bale hortik kanpoko zerbait gomendatu nahi baldin bad ere egingo dut. Eta bueno, lehenengo bideo hau eta bi minutuko izango luzegoa izangoa da ba, esplikazio hau ere bai sartu bebernulako, baina benetan saiatuko naiz zemendik aurreragokoak bi minutukoak izaten. Bueno ba, zein da gaurko gomendioa? Atalari hasiera, ona emateko, gomendio bikoitz bat egin nahi dut. Argiako artikulu bat eta pelikula bat. Elkarrekin indartsua izena du gomendatu nahi dizueten argiako artikuluak. Nik argiako artikulua gomendatzen dizuet, albistea bertan irakurri detelako, baina beste leku askotan ere atera da. Bueno, albiste honek kontatzen duna da pasadeen abenduaren amarrean, giza eskubideen nazioarteko egunean, Euskal Herriko hainbatera gilek agerraldi bat egin zutela, hizkuntza eskubideen beatokiak gonbi datuta. Beatoki ez aparte, Euskal Herriko bilgune femin Arro LGTBI plataforma eta hongi etorri errefuxiatuak egontzian agerraldian. Arrazakeriari gabe, feminismotik, seksuanisttasunean eta euskeraz bizi nahi dugulako izantzan agerraldiko leloa. Eta oso interesgarria ibitu zait, askotan bakoitzak bere borroka oso modu isolatuan bizitzen delako. Eta hoixe interesgarria da ikustea borrokoiek elkarrelikatu dezaketela eta azken finean elkarrekin indartsuagoak izan gaiteezkela. Eta horta zaparte artikulun Arro plataformakok kideak komentatzen duen gauza batek, pelikula bat, gogorarazidit eta peliku Hoi ere gomendatu nahi dizuet. Prai izena du pelikulat, arrotasuna euskeraz, eta Benetako gertakari batzutan oinarrituta dago. Mila behat zirenda laro gehieta laugarren urten, Galesko mehatzarik greba baten sartuta zeuden, greba oso luzea eta oso gogorra izotena izana, Eta LGBT aktivista batzuk ba ekimen batzuk antolatu zituzten dirua biltzeko beraien alde. Eta hortik ba, sortu zan harreman laguntasun moduko bat oso kuriosoa, ba oso mundu ezberdinatako jendea zalako, eta hori kontatzen du pixkat pelikulak. Neri asko gustatu zitzaiten, eta bueno, gainea urtarrilaren 30erako greba orokor deialdi bat dagonez, ba komendio politika irutu zait. Pelikula ez da euskeraz, ingelesez da, baino azpitituluak.eus webgunean euskerazko azpitituluak badaude eta hausia da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik, eta hurrean arte. Aio!